Pozdravljeni, moje ime je Eva in dobrodošli v igranju Zdravka Lidla. Danes bomo skupaj spoznavali nove načine igre in sicer skozi gledališče. Sama se že vrsto let, preveč da jih pokazala na roke, ukvarjam z gledališko improvizacijo. To je vrh gledališča, kjer se igralci reskušamo sprostiti na odru, biti sproščeni. Trudimo se biti v trenutku, sedaj, prisotni in najbolj pomembno tudi je, da se učimo, kako s partnerji na odruh, torej so igralcem ustvarimo nek pristen, čustven in unikaten prizor. Zdališka improvizacija nas starše lahko nauči pomembnih veščin, da se skupaj z otroki še bolj zabavamo. ti Da podarek na prisotnost v trenutku, proščenost in poslušanje našega so igravca tako da zdaj kremo v akcijo. Prva igra se imenuje Ogledala. To je igra, kjer poslužamo naše telo in smo pozorni na soigravca in ga res gledamo. Kaj počne? Kaj ti? Vsak gib, ki naš soigralec naredi, ga mi ponovimo. Najprej, a boš ti začel. Ok, bo prvo pokazal gib, jaz ponovim. Dobro? Zvinemo roko. Nogo. Bravo, zdravko. Najprej začnemo z enostavnimi gibi, pol pa malo pospešimo in izzivamo eden drugega. Lahko so gibi hitrejši, lahko delamo z obrazom. se pačimo ali lahko plešemo. Druga igra se imenuje neznani predmet. In sicer, doma poiščemo predmete. Svinčni kratimo ali pa um, ta talinec, ali pa duda ali pa kozarec, ali pa očalje za plavanje. Ten, Eno stvar, kaj? Aha, najljubša je zdravko ta očalca za plavanje. In sedaj, igra je sledeča. Vsak je pride enkrat na vrsto in ko prideš na vrsto, dobiš ta predmet. In ga moraš pokazati drugim v igri na tak način, da z govorom ali pa s telesom, s pantomimo, pokažeš, kaj ta predmet je. Ta predmet je lahko vse samo očalca za plavanje. Ne? Recimo... Zdaj, jaz bom pokazala, pa ukipajte v kaj to? Naslednja igra vam povem. Jaz za to igro najralje igram, ko smo kje v restauraciji in čakamo na hrano. Veš tisto, ko sediš in tiste hrane, ni od nikoder. No, mi se igramo to igro. Igra se imenuje Zgodba v krogu. Ker že tako sedimo v krogu okrog mize, ne? Vse igramo to igro in najprej si izmislimo naslov naše zgodbe, recimo naslov je rdeča juha, ker smo že pri hrani. <gled> in vsak družinski član mora povedati en stavek te zgodbe, recimo začnem s prvim stavkom, takoč predavnimi časti je živela rdeča juha. Torej, ne konča. Težji način je, če imaš malo bolj velike otoke, že v šoli, je, da vsak pove eno besedo. Torej, zgodbo oblikujete v krogu, ampak vsak izmed družinskih članov pove eno besedo. Recimo, kot pred je zmena Ta igra je odlična, zaradi tega, ker uh, nas nauči, da poslušamo svoj igralca, kaj je rekel, torej katero besedo je rekel, in se na to besedo potem zgodba nadaljuje naprej. Pa še, ker da se imamo fajn rečati, bolj bolj hitro. In en, dva, tri, bojet na krožniku. Uhu! To so bile najine igre. za doma, da se družina poveže, da se spodboja do abstraktno mišljenje. In najbolj pomembno, da se imamo fajn. Napište v komentar od spodaj, če se boste katero igro igrali, če vam me katera igra bila šel po sebe všeč in se vidimo naslednjič. Adio!